Živjo in lepo pozdravljeni, danes se bomo lotili peke peciva, ki je mene osebno zelo presenetilo, pa to se ne zgodi ravno pogosto krat pri sladicah. Tole je krhko pecivo z manljivim nadevom. Tole pecivo je sestavljeno iz ovoja aromatičnega krkega peškota z spekolas začimbami, gingerbread začimbe so notri, V sredici najdemo pa mandljev na del, kateremu smo dodali limono, vse skupaj je tako rahlo žvečljivo, fino sočno in ozunaj tako dober hrustlja, popolno pecivo, resno, polno pecivo je dobla. Maslo sobne temperature dodamo v skledo mešalnika in pričnemo stepati. Dodamo rjev sladkor in dve žlici mleka. Pripravimo suhe sestavine. Zmešamo moko, začimbe, peciljni prašek in sol. Vse skupaj dodamo v skledo mešalnika. Premišamo toliko, da se vse poveže. Mmm, koliko tole diši. Tole testo sedaj oblikujemo približno v en pravokotnik, zavijemo v folijo in postavimo v hladilnik. Medtem, ko se to hladi, se pa lotimo priprave mandljevega nadeva. Za mandljev nadev potrebujemo najprej 200 g blanširanih in mletih mandljev, 150 g sladkorja in pa eno jajce. Potem bomo dodali pa še limon in sok in lupinico limone. V skledu mešalnika dodamo sladkor, jajce, limonino lopinico, dve žlici limoninega soka in premešamo. naša mandljeva pasta se samo preprosto poveže, skupaj rahlo mokra in lepljiva je, ampak, ko je takole zrolamo, mora držati obliko. Ohlajeno testo prestavimo na papir za peku in ga razvaljamo v dimenzijo 20x35 cm, tebelo naj bo pa približno 5 mm. Testo razvaljamo na papirju za peko v obliko pravokotnika. Ko imamo testo razvaljeno v pravilen pravokotnik, vzamemo 15 gramov masla, ga stopimo in s tem premažemo testo. To naredimo zato, da se bo naša mandljeva pasta bolje prejela skupaj s krhkim testom. Vangljev nadev razporedimo po sredini testa. Oblikujemo ga v 6 cm širok pravokotnik. Če v za peko čez zavihamo oba robova testa. tej točki, ki jo imamo zavito, lahko z mokrimi rokami popravimo razpoke v testu, jih zgledimo in pa če nam kakšen takala malce plešasta točka ostane, jo lahko tudi zaflikamo. Zde na koncu pa samo še zapremo tele končne vogale gor, tako da imamo čisto zaprt paketek in obrnemo testo na glavo. Na koncu pa vse skupaj s peki papirjem predstavimo na pekač. Pečisel se grejemo na 190 stopin in zgodno površino namažemo z ražvrkljanim jajcem. Premažemo z ražvrkljanim jajcem in povrh posujemo mandljeve lističe. Vrhu pecivo z manj ljevim nadevom gre zdaj v pečico, se grete na 190, pečemo na sredini in brez ventilacije 25 do 30 minut. Odstranimo iz pečice in postimo, da se popolnoma ohladi. Narežemo in postrežemo. Dobr tek vam želim.